ألا على الحل الذي لا ينبه الله وسمح بحبتي وسمح بحبتي وسمح بحبتي وكفى به ذنوب عباد يا <تصفيق> أَيّ يفتح عليك يا رب الله وإذا قيل له عليك يفتح عليك تبارك الذي جعل في السماء تبارك <تصفيق> الذي جعل من السماء وَجَعَلَ فِي سِرَاجًا <تصفيق>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 يا هو يا الله ويبادو اللهم صل على خدك الله الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يا الله! وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبوا والذين يبيتون لربهم سجدا <تصفيق> والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقول عذاب جهنم إن عذابها كان ضرر افوق عيالي يا الله كريم والذين يقولون ربنا اشرح يا يا سلم يا رب سلم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا آه. نعم. نعم نعم علي. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا [اللَّهُ الْأَكْبَارُ الْعَلِيمُ] وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا Thank والذين إذا اللي ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، <تصفيق> ولا يزنون ولا وَمَنْ يَفْعَلِ ذلك يلقى مُنَكِبَ منك، لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَى الْأَنْظَمَ الله أكبر وعلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> A... ¡Oh, oh, oh. No.